Ворогом Україна втрачає своїх захисників. За кожного з них болить серце і рветься на частини душа. Ось сьогодні до Синчанської громади донеслась сумна звістка про смерть земляка військовослужбовця 93-ї окремої механізованої бригади «Колодний Яр» жителя села Вирішальне Фугля Павла Сергійовича. Народився Павло 12 вересня 1994 року в селі Вирішальне. Навчався у Вирішальницькій загальноосвітній школі, потім у профтехучилищі в місті Полтава. Після навчання працював на залізниці. У 2014 році був призваний до лав Збройних сил України. Після завершення служби знову повернувся до роботи на залізницю. Павло не боявся труднощів, мав умілі руки, прагнув пізнавати нове. Працював в Чехії, потім в місті Київ будівельником. З березня 2022 року без краплі сумніву став на захист батьківщини, воював у найгарячіших точках на нульових позиціях. Світла, щира, добра людина з відкритим серцем і незламною вірою в життя. У скорботні дні вся сенчанська громада глибоко сумує та співчуває родині Пугля Павла Сергійовича. Висловлюємо щирі слова подяки та низько вклоняємося батькам паші за те, що виховали патріота та справжнього захисника України. Дорогі односельці, треба говорити, але слова просто застріють в хорлі від того болю, від пекучого болю, який живе в душі. У страшній війні з Росією загинув ще один випускник нашої школи. Загинув фуголь Паша. З 2001 по 2010 рік він навчався у нашій школі. Його називали всі Паша або Пашка. Веселий, скромний, добрий хлопчина, який любив життя, займався спортом, будував плани на майбутнє. Він просто випромінював світло, випромінював тепло, добро. Все те найкраще, що, було в його, що жило в його душі. А мав він неймовірну добру душу, позитивну харизму. Його красива добродушна посмішка просто зачарувала усіх навколо. Коли дивилися на нього, хотілося посміхатися, радіти життю. Просто хотілося жити. У школі він отримував знання і розвивав у собі почуття... Він був справжнім патріотом, справжнім, хто готовий захищати свій народ, свою землю Велика подяка за самопожертву славному воїну України Павлу Велика подяка і міський уклін батькам за сина, який віддав своє життя за всіх нас Герої не вмирають, слава Україні! Слава нації! Україна понад усе! Важко нам відбрати слова, які могли б гамувати душевний бій, той пекельний бій, який зараз у кожного з нас в, в серці. Хто перебінався з ним на його короткому життєвому шляху, Ясний. Великий правдолюб Пашка випромінював таке світло і тепло навколо себе Що можна було позазвити йому Він завжди був доброзвішливим і добродушливим Мав тонке почуття гумору Ніколи не уникав труднощів Не хитрував, не уникав відповідальності за свої дії і вчинки Був чесним із собою та з іншими. Надзвичайно трудолюбивий і товариський мав багато друзів. У класі він був ніби й непримітний, але його слово було надзвичайно вагомим. Коли між дітьми виникала якась суперечка і довго не могли прийти до якогось рішення, одне єдине пащине «ну все, досить» і все вирішувалося миттям. Він був душею нашого класу. І коли Пашка пішов з 9 класу зі школи навчатися, нам його дуже не вистачало. Здавалося, він так далеко від нас, але здавалося, ніби ось він десь близько. Він просто ненадовго відсутній. Він просто запізнюється. Ось зараз відкриються двері і війде в клас Пашка. Слава Ісусу Христу, Слава Україні! Дорога, засмучена, заплакана родина, дорога вирішальницька громада, християнська родина. Коли приходить звістка про похорон на вирішальни, Yeah.